Жителька села Старий Кривин Олена п'ять років тому придбала будинок навпроти кладовища на вулиці Богдана Хмельницького. Каже, за ці роки на цвинтарі провели десятки поховань. На її думку, цвинтар переповнений, і ховати людей немає де. Ми турбуємося про здоров'я своє, про здоров'я своїх дітей, які до нас чи приїжджають, чи живуть тут, або тут багато сусідів, яких є діти. І ми хочемо, щоб влада заборонила поховання в цьому в районі, в нашому районі. Тому що криниці в межах 50-100 метрів. Можливо, і є місця там, там, там, там, але я не за те. Я за те, що це все, це все розкладається і тече і стікає в воду, яку ми п'ємо. Олена додає, останнє поховання було в березні цього року. Житель села Олег Хрущук живе у Старому Кривині 60 років. Каже, окрім цього кладовища, в селі є ще два, де нині ховають людей. Складається ну, приблизно там півтора. 2 гектари, була можливість, щоб його розширити в майбутньому, але зараз не знаю, як там стоїть землею, вона якось приватизована, ну, на даний час там ще місце є і поховання поки проводять там. Ще в нас є одне кладовище, яке знаходиться на південному сході села в лісі. Туди, по-перше, її доступ поганий, по-друге, вона знаходиться прямо в лісі. Життя села Людмила та Катерина проти того, аби закривали кладовище, що на вулиці Богдана Хмельницького. Вони хочуть закрити кладовище, зараз закриють в нас всі колодязі, всі городи, 300 метрів, кругом. Це що таке робиться? Дві господині прийшло, хочуть цю вулицю построїти. У мене мама 80 років, я прийшла і їй розказала, не знаю, для чого розказала їй це все, я її тиждень відволікала від, від тиску, від цього всього, тому що вона, в неї чоловік загинув, мені було три роки, в неї чоловік загинув. І вона каже, я маю хоч на тому світі бути тут. І тут десь комусь захотілося просто його закрити. Староста села Світлана Єсенчук розповідає: згідно закону, якщо цвинтар не закритий, офіційно на ньому можна ховати. Якщо є місце і воно не вкопується в ніяку іншу могилу, я в цьому не спеціаліст, але якщо є воля померлої людини. То навіть якщо кладовище закрите, а має бути відповідне рішення, його до цього часу не було в сільській раді, то поховання не можна заборонити як ритуал. Орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про часткове або повне припинення поховання померлих в дужках закриття кладовища в разі, якщо на території кладовища немає вільних місць для облаштування нових могил або колумбарних ніж, а поховання померлих можливе лише на місцях родинного поховання або шляхом під поховання в могилах за згодою користувачів місць поховання. Світлана Ясенчук каже, жодного із трьох цвинтарів у селі Старий Кривин не було на балансі сільської ради, тому наразі питання про закриття кладовища немає. Якщо хтось помер в Кривіні чи будь-де оховують в Кривіні, нас навіть не ставлять до відомого, оскільки ми не відповідальні, скільки там є міст, скільки там є тієї території. Зараз балансу отримувача немає. У нас два роки, як село Старий Кривин приєдналося до Нетишинської міської територіальної громади, питання балансу отримувача до цього гостро не стояло. Зараз це треба піднімати, ми будемо цим питанням займатися. Начальник управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Ігор Баланюк розповідає про норми розташування та утримання цвинтарів до житлових будинків. Санітарно-захисна зона. Від території кладовищ до житлових громадських будівель або інших об'єктів, які прийняють до, до неї, повинно бути не менше 300 метрів. Якщо в безпосередній близькості до кладовищ знаходяться джерела децентралізованого водопостачання колодязь я маю на увазі, то ті останки, ті трупні яди, які можуть появлятися чи появляються після розкладу людського тіла можуть негативно впливати на якість і безпечність самої води. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.